شغل الناس ما تخلص مآسينا ويزيدنا هموم حتى اللي يواسينا يزيدنا هموم حتى اللي يواسينا أبات مهموم واصبح مستعد للهم أبات مهموم واصبح مستجد للهم وضحك مع الناس كاتب لوعه بصدري بايعني ادريك انا اللي بجئتك دبت يا اقرب الناس المهندس تكرهك سلمتك الروح ظنيتك دول جرحي ما غزر وياك لا زادي ولا جرحك مخدوعه يا روح مخدوعه يا روح موان الاوان صحي ناديت الاسماء ما جاوب سوى اسمي وناديت الاصحاب ما لبى سوى صبري ارحمني يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب في برج الصبر نجمي، شنسوي من شر وشايف انا بعمري؟ نبات مهموم واصبح مستجد للهم واضحك مع الناس كاتب لوحة بصدري أنعي انعي لك الودي يا عمري رحل ودي رحل ودي ليل وشتة وغيم وانا بهالبحر وحدي وصفعات الايام كلها بقاسم تخلي صفعات الايام كلها تقاسمة تخدي يا معشر الناس ما تخلصنا ياسين ويزيدنا هموم حتى اللي يواسينا يزيدنا هموم حتى اللي يواسينا ورضينا بالهم والهم <تصفيق> اعظم علي ربي. الله على